Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Edit Your Blog. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για τους content creators, τους δημιουργούς δηλαδή περιεχομένου. Τι είναι content creator, θα απαντήσουμε αρχικά και στη συνέχεια θα δούμε ποια είναι η καλύτερη συμβουλή, η καλύτερη τακτική εάν ξεκινάς τώρα να δημιουργείς περιεχόμενο online. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Υπάρχουν τέσσερα βασικά είδη content creator, οι blogger, που δημιουργούν περιεχόμενο σε γραπτό λόγο, πολλές φορές συνοδευόμενο από εικόνες, οι podcaster που δημιουργούν ηχητικό περιεχόμενο, δηλαδή κάτι σαν μαγνητοσκοπημένες εκπομπέ ραδιοφώνου, οι youtuber που δημιουργούν βίντεο και οι instagrammer που βασίζονται κυρίως στη δύναμη της εικόνας και χρησιμοποιούν ενίοτε και βίντεο με το IGTV ή τα instagram story. Ποια είναι η βασική στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει κάποιο εάν ξεκινάει τώρα τη δημιουργία περιεχομένου και θέλει να έχει μια επιτυχημένη online παρουσία που θα αντέξει στο χρόνο. Θα σου σύστηνα, εάν βλέπεις σοβαρά το όλο αυτό το εγχείρημα, να έχεις ένα main focus, μία main platform, δηλαδή να επικεντρώσεις όλες σου τις προσπάθειες σε μία πλατφόρμα. Φυσικά θα έχεις και άλλες πλατφόρμες εάν το επιθυμείς και αν μπορείς να τις συντηρήσεις. Δηλαδή μπορεί να έχεις και blog και κανάλι στο YouTube ή να έχεις και blog και podcast ή να έχεις κανάλι στο YouTube και Instagram αλλά τουλάχιστον για αρχή θα πρέπει να έχεις μία πλατφόρμα, στην οποία θα δίνεις όλη σου την προσοχή. Γιατί αυτή είναι η καλύτερη συμβουλή που έχω να σου δώσω. Γιατί εάν το βλέπεις επαγγελματικά, πρέπει να μπορείς να έχεις παρουσία online τακτική, συνεπή και συνεχή. Οπότε δεν μπορείς να είσαι σε τέσσερις πλατφόρμες συγχρόνως εάν ξεκινάς από το μηδέν μιλάμε πάντα εάν ξεκινάς τώρα και είσαι μόνο σου δηλαδή δεν το έχεις φτάσει ακόμα σε επίπεδο επιχείρησης εάν ξεκινάς λοιπόν μόνο σου το πιο λογικό είναι να εστιάσει σε μία βασική πλατφόρμα όπου θα δίνεις όλη σου την ενέργεια πώς θα διαλέξεις την πλατφόρμα που σε εκφράζει και στην οποία μπορείς να δημιουργείς τακτικό περιεχόμενο. Η καλύτερη τακτική όσον αφορά τους bloggers, τους youtubers και τους podcasters σε σχέση με τη συνέπεια είναι να ανεβάζουν ένα κομμάτι ποιοτικού περιεχομένου την εβδομάδα. Θα δούμε τι σημαίνει ποιοτικό περιεχόμενο στο αμέσως επόμενο βίντεο. Όσον όμω αφορά το Instagram ένα piece of content την εβδομάδα δεν είναι αρκετό. Στο Instagram πρέπει να δημιουργεί αν όχι καθημερινό περιεχόμενο, τουλάχιστον μέρα παραμέρα, αυτά όλα πρέπει να τα λάβεις υπόψη σου θεωρητικά είναι πιο εύκολο να ανεβάσεις ένα post ή ένα story στο instagram, ωστόσο όμως αν το κάνει επαγγελματικά ή με σκοπό να γίνει μια μέρα επάγγελμα δεν θα σου πάρει 5 λεπτά, θα αφιερώσεις αρκετό χρόνο από την ημέρα σου ίσως ακόμη και τον ίδιο χρόνο που θα σου έπαιρνε για να ετοιμάσεις ένα καλό blog post, ένα κάρτιο βίντεο ή ένα ολοκληρωμένο επεισόδιο podcast για να επιλέξεις πλατφόρμα πρέπει να δεις αρχικά σε τι είσαι καλός τι σε εμπνέει να κάνεις, διαλέγεις με βάση τα χαρίσματά σου αν έχεις χάρισμα στο γράψιμο θα διαλέξεις το blogging αν έχεις χάρισμα στο να μιλάς στην κάμερα, στην επικοινωνία αν σου αρέσει να βγαίνει στην κάμερα, θα διαλέξεις το youtube εάν έχεις το χάρισμα του λόγου, έχεις εφράδια και σου βγαίνει πιο αβίαστα το να μιλάς, χωρίς να θέλεις να φαίνεσαι στην κάμερα, θα διαλέξεις το podcasting, αν απ' την άλλη είσαι άνθρωπος που πιάνει το σφιγμό εκείνη τη στιγμής, σου αρέσει η φωτογραφία πάρα πολύ, τότε θα διαλέξεις το Instagram. Μην τα ξεκινήσει όμως όλα μαζί, το ένα θα είναι η βασική σου προτεραιότητα, τα άλλα θα είναι υποστηρικτικά. Σε επόμενο βίντεο θα εξηγήσω ακριβώς τι σημαίνει ποιοτικό περιεχόμενο για τους bloggers,